Let's do this. Shoot! القُم يا الهطف القُم يا الهطف <تصفيق> عطيه عطيه <تصفيق> <What>? <تصفيق> مونستر كيل هديها شوي هديها لان الكرسي بينشق تحتك من كثر ما تشاد عليها ليه؟ هديها يا عيال حرام عليكم المرجله وين دو <تصفيق> <تصفيق> <tú>